Ahoj, já jsem Jory, tohle je Radka a tohle Zajíc. Společně se staráme o chod Brtule. Místa plného zábavy, her a hlavolamů pro děti i dospělé. Do prostoru kolem vrtule bychom rádi umístili nové atrakce. A to... Kuličko, Kuličko Princip je jednoduchý. Vezme dočevěnou kuličku, vrhnute ji do a pak už to bude jenom na vás. Šest samostatných her přístupných 24 hodin denně. Na jaře, v létě, na podzim A pokud počasí dovolí, tak i v zimě. Abychom naši vizi dokázali zrealizovat potřebujeme vaši pomoc. Pošlete nám prosím, Jeden, dva, nebo klidně i všechny tři hlasy ve veřejné anketě města balické měříčí. No a to je vše. Není? Mm -mm. Mm -mm. Za rok si musíte tu parádičku vyzkoušet i s celou svou rodinou. Moc rádi vás uvidíme. Bude to přece i vaše zásluha, ne? Díky!